Za prvé se domnívám, že musíme okamžitě prosadit, připravit ten zákon o veřejno-právní instituci v kultuře a ten ztracený zákon o památkové péči a maximální silou je prosadit. Čehož předpokladem, stejně jako vše ostatního, samozřejmě zásadní zkvalitnění a zefektivnění práce ministerstva. Obávám se, že nepřítomnost pana ministra Hermana signalizuje jeho neochotu hájit tady to, čeho dosáhl za poslední čtyři roky. Druhý bod je, že chceme vypracovat, systémovou podporu péče o veřejný prostor, péči o architekturu probydlení, včetně nájemního a také vzniku nových uměleckých děl. Prostě takový celkový koncept propracovat a prosadit. A za třetí něco, co už tady zmiňovali tamhle kolegyně na druhém konci, to je postarat se velmi naléhavě o zpřístupnění kultury občanům, což souvisí jednak s tím, že všechny veřejnoprávní kulturní instituce by měly mít propracované programy pro snížené ceny vstupného. A za druhé, a to považuji za velmi důležité, podporovat digitalizaci kulturních obsahů v souvislosti s otevřením Daty, která skutečně může zpřístupnit kulturu lidem v regionech.